Enten nu bor her, eller her, skal du føle deg trygg. Derfor vil Senterpartiet ha et politi som er nær folk, slik at du får hjelp når det gjelder som mest.